سلامكم خوشي مرحبا بكم فيديوشي. في فيديو جديد في هذا الفيديو هذا غنهضروا على 10 الحوايج ممنوع ديرهم هنايا في بوليفيا قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنسوش واحد جيم وسبسكرايب باش يوصل اي جديد كنلوحوا هنايا على بوليفيا قبل ما نبدا الفيديو هذا ديما كنعرفكم على البلاصه اللي في هنا دابا غنوريكم الطياره هذه هي اول طياره قريبا في بوليفيا ولا هنايا في سانتا كروز ومني حيدوها داروها هنايا في واحد الحديقه هنايا في سانتا كروز ديكور ليك انت بوليڤيا هاد الجلسه منوعثيره دير الجر على جرك بحال هكا وتريح في شي جرده حنا عندنا في المغرب عادي ولا شي دوله عربيه ولكن هنا في بوليفيا كيديروها غير البنتين غير اللوبيات كما كتعرفوا منين تيقول لهم ماريكا كيدير الجر على جرك بحال هكا وكيريحها صافي كتجيني هنايا في شكل هاد الجلسه هادي منين وليت كلشي كيهضر على لا بيتي تريح كدير الجر على جرك بحال هكا عادي حتى واحد ما معاك إذا كنت هنايا وجبتي التليفون ديالك في البنكا وبديتي كتهضر مع شي واحد ولا كتصور غادي تتعتقلك ديك الساعه وحشيه وغادي يحيدوا لك التليفون وغادي هرسو. هنا هنايا ممنوع جبت في البنوك التليفون ديالك ولا دير نضاره كحلين ولا شي كاسكيطه وكاينين اربعه ديال البوليس يكونون جوج على برا في الباب وجوج لداخل تيقلبوا اي واحد شكوفي وديري الحراسه المشدده على البنوك هنايا في بوليفيا ما داش البنوك هنايا من كل عام كيجي شي واحد برازيلي ولا شي واحد كيسرق البونوغ بسلاحات، انت هنايا تقطع من شي شانتي الرئيسي ولا طريقة عادية كيما بتكون ما تقطعش من الشانتي حتى تبان لك ما كاينة حتى شي في الشانتي كامل، هنايا ما مكيحتارموش الراجلي اللي غاديين على رجليهم، وما كايناش الحق الأسبقية للراجلي. إذا كنت تقطع وكان جاي شي بيلي بشوية وقلتي غادي تحبس لي يا باش ندو انايا ما غاديش يحبس ليك غادي كسيري غادي يخرج فيك وغادي يبقى يغوت عليك وغادي غير يبقى يعير فيك من الأحسن ما تقطعش من الشانت الرئيسية حتى يخوى الشانطي كامل كما بيكون طريق وللا بيتي تقطع أخطاق يكون الدول الخضر وأي واحد كيقطع من هنا من الشانطي يدوس كي يجري ما كيحبش حتى يوصل للبلاثة الأخرى وهنايا من ملي كتوصل لليل 11 ديال الليل ما تمشيش من شمس سانتر الرئيسي اللي ما كانوش طيطوار ما تمشيش من الجب هنايا من ملي كتوصل ديك 11 ديال الليل كلشي كاع كيسكر هنايا كاينين غير سكيريه وما كيحترمش الطريق وما كيحترمش الراجلين وكلشي كاع كيشد السرعه بالليل كلشي كاع كيسكر كيمشيو غير في طريقه صغيره كيشدوا حتى 120 حتى 90 في السرعه إذا كنتي هنايا وعرض عليك شي واحد تاكل الحم بالخصوص لا كانت شي حفله عيد ميلاد ولا شي حاجه اللحم تاكلوش الاغلبيه كيطيبوه بالشراب هو البينو ولا كنتي غادي في شارع ما تاكلش اللحم ما تشريش من عند اي واحد كيخلطوه مع الخنزير وكيبيعوه بحلة طيب بحلة كتاكل الخنزير حتى هو مخلط مطيبين في برمه وحده الحم والخنزير واحد النقطه الخنزير ما لي ليه هنايا سيردو لا كلشي اللي مسيرتو غيفاهموها ولكن هنايا تيقولو لي تانتشو باش كيعيطوا لي هنايا في امريكا اللاتينيه كامله ما تيقولوش لي سيردو الا كنت هنايا كتمشى واش في الرئيسي ولا كتكون خارج على المدينه ديال سانتا كروز ولا اي مدينه بوليفيا كتلقاها هاد الصاليب وهاد البوييت هادو بان شي واحد مات بقسيده والبلاصه اللي مات في من الروح في هات فيها من خرجت الروح كيحطو صاليب و فيها هاد البوييت هذا و كيحطو فيها كوكاكولا كبحال الصدقات بحال فشي حفر كيحطو فيه صدقات ولا كيحطوا الاوراق ديال الكوكا انا غنوريها لكم وكيحطوا شي شراب ولا ما عرف شنو هو باللي محطوط هنايا ولا واقيلا ديال سميشو انا غندور الكاميرا غنوريكم ها آه هي حاطين الورد وحاطين كوكا كولا با جديده وحاطين هذ القراعي هذ ها القرعة القراعه با جديده هاد كيبان لي شراب ها هو شراب ديال هنايا ولا ما عرفتش منشيط المهم اوراق ديال الكوكا ما عرف شنو هو الخبز ولا ما عرفتش سمع ها هي آه هادو وكل نهار كيبقاو يحطوا الورد كيبدلوها هادو في ماماتي واحد كيديروا هاد البلاصه اللي خرجات منها الروح كيديروها وكيحطوا لك كرسي هنايا زعما كاين العائله ديالو باش تجي ترحم عليه هنا الا كنت هنا بوليفيا و لاي دار كتحل الثلاجه ديالهم كتلقى عندهم هاد الميكا خضره وكتلقى وسط ديالها واحد الوراق هما او دي كوكا من هادي من كيخرجوا الكوكايين هنايا سوافريا ولا اي واحد كيخدم بوليفيا غير ما كيبغيوش لي صورهم بنادم ما نصورهم ليكم كلهم كاع ديريهم هنا يقول لها بولا كلهم كاع كيخشيو دايرينها، حتى بالليل ملي كيكونوا معانا شي دراري كيلعبو كرة هما دايرينك بحال هكا، هادي المنتوج الأول ديالها هي كولومبيا وبوليفيا، وكيديروها حتى في الأرجنتين كيخشيوها هنايا، وكتدخل لأي دار في بوليفيا كتلقاها هاد الأوحة ديال الكوكا، ولكن باش تخرج منها الكوكايين راه صعيب بزاف، وهدي عندهم بحال أتاي بحال شي واحد مني أي دار كتلقى عندهم السكرواتي، هادي أي دار كتلقى عندهم دي الوراق ديال الكوكا ها هي آيه شو كيدايره. الريحه ديالها ماعجبتنيش انايا يعني. والله الا جبنتها من الثلاجه ديال الدار هادي ديرين معشي ربعة الميكات واي دار كتدخلها لها كنلقى عندهم الشوافري كلشي قاعد ديرينها. ونقول لكم واحد القصه بالزربه نزربايا اول نهار جيت لبوليفيا خرجت برا مع الصباح و يبان لي واحد السيد داير دير هنا هنايا وقلت هذا غيكون مريض بالسرطان ولا عنده شي مرض غير هاو كيخدم عاوتاني مع, مع الصباح فاش داك الصباح فاش ضربت داك عشية مشينا خرجنا مشينا جمعنا وخرجنا للصون تركنا دوره هو يبلي عاو تاني واحد شايفور تاو ديرها تاو قل تاو غيكون مريض عنده شي مرض جادس واحد لي معاد عربتها ديرها كيديروه هنا يا باش تيقول لك الاستفادات ديالة هدي لقدرتها في حنكك كتحيد دي مرض ديال راس لك ندرك راسك ممكن يقاش دارك راسك ولك ندرك الجوع ممكن يبقاش دارك الجوع كتشد لك بكرش جيلي كتشده مكتعطيكش الألم إلا كنتي مضروب بشي ضربه خيبه ولا مجروح ولا مألم كت- كتحيدلك الألم، ولكن كتسمى من المخدر، نعطيكم واحد الحاجه أخرى هي الخبز متاكلوش، كاين واحد الخبز هنايا كيصيبوه بالتانشو بالخنزير، كيكون واحد الخبز صغير بحال وكالة تقول غناكل غير الخبز، كيديرو فيه اللحم ديال الخنزير هنايا في بوليفيا وكيبقى ما عارف شي تلت ايام عاد يمكن لي يتكال ولا كياكلو ديك الساعه، المهم فيه الخبز بحال مسمن معمر بالخبز مسمن معمر بالشحمة لي لشي واحد كبر منك في العمر ولا نسيبك ولا شاف ديالك في الخدمه قلت لي تو غادي يتخاصم معاك وغادي يقدر لك في الخدمه عليك يعني. ولا كان نسيبك كل شي واحد كبر منك غادي يتخاصم معاك ويقول لك اخر مره تقول لي انت بحال هكا هنايا تقول لي استاذ شي واحد لك كبر منك في اللاج كي بلح بالاحترام كتقول لي استاذ ولا استاذ و واحد نقطة خرا هنايا مكيحملوش لي يقول ليهم هنود الحمر، لا قلتي شي واحد هنود الحمر بحالا كتقول ليه الحيوان علاش هنود الحمر كانوا كيعيشوا في الغابات و كيعيشوا بحال الحيوانات، درتي شي تيليفون ولا شي بيكالا من الدار ولا شي بولا بسيطة من دار و شداتك كاميرا ولا شدوك سافر شي تيليفون في غتبان في اخبار، عندهم في اخبار دايرين لتحت النمرة ديال الواتساب، لاش فرتي شي حاجة كتسيفطها ليهم. و اي واحد صفر شي حاجه ولا دار شي حاجه كيما باش تكون كيبان في أخبار تقولك بش باش ما يبقىش بنادم يشفر كيسوه في العائله ديالو كيسوه عند اي واحد كييديروا يديك ديك ديالو منينوط الله وعاد كيبينوه في أخبار وهنايا الجو عندهم ما كيعرفوش شنو هو الفصل الشتاء ولا فصل الربيع عندهم ديما العام كامل حار سخون والعام كامل كاينه شنو ولا هنايا لا نعس بلا حوايج راه ولا غتعدى عليك ولكن سبحان الله الماما مخصوصينش منو ديما من ثلث ايام ثلث ايام ولا سيمانا سيمانا كتصب الشتا ولكن الشمس ديما من الحال سخون كينا هنايا إليك انتي هنايا ومشيتي دخلتي عند إيلاء كتلقا عايشين مع بعضياتهم عشرين عام وعندهم تلاتة أولاد أولادهم كبار كتشوف لهم في ديهم ما قتلقاش عندهم خواتهم ولا سولتي يقول لك حنا ما مجوجينش وعايشين مع بعضياتنا عشرين عام وكشر او اغلبيه كتلقاها مراهو متبلقين والمراه كتلقاهم كاع متبلقين بالاوراق كتلقاهم غير كانوا بحالهم كانوا مزوجين بلا اوراق بلا والو صافي وكيتخاصمو وكيتفارقو هنايا يعني العيالات ما كيبغاووش يتزوجو والرجاله كيكونوا عندهم العاشقه اي راجل هنايا كتكون عنده الامانتي تيكون مزوج وكتكون واحد الصديقه اخرى ديالو كيعاودها المشاكل ديالو كيعيش معاها كاين كي نهار كيقنع المراه ديالو كيمشي مع العاشقه ديالو هنا بزاف عندهم ولا مشيتي عند شي دريه صغيره عندهم الحريه بزاف كتسولها كتقول لها واش واش اه واش فيك تصاها باش كتقول لك انا را عندي جوج ولا ولدت كتكون باغي صغيره كتكون في عمرها 20 عام كيبان لي كتقول انت باقي هذه غير بالدار ما كتخرجش من دار كتلقاها والده وباه وماما كيقولوا لها والو هنايا عندهم الحريه بزاف انت في شي حفله و قالو لك نوط سطاح وما بغيتيش سطاح ولا ما كتعرفش سطاح قلت لهم ما كنعرفش سطاح و شافوك ما كتعرفش سطاح ها نقول لك انت ماشي عادي هنا كلشي كاع كيعرف يسطح ولا الاغاني هنايا اللي عندهم كيصنطو لهم في امريكا اللاتينيه الا ما كنتيش كتعرف هذه الاغاني راه ما كتعرفش امريكا اللاتينيه هي كومبيا كاينه في المكسيك في بوليفيا في البرازيل في تشيلي كاينه حتى في اسبانيا كومبيا هي شعبي مني كتقول شعبي المغربي تقول كومبيا كولومبيا كومبيا بوليفيا كومبيا ديال اسبانيا أو أي اغاني كيخرجوا ديال ملومة ولا ديال شي حاجه كيغيروهم كيديروا لهم الزدحه ديال كومبيا الا دخلتي كومبيا غاتعرف كيفاش الا ماش كومبيا راه تعرف كتعرف امريكا اللاتينيه لا والو وهنايا راك جيتكم في الشط مهم لما ما كتيش كتعرف تشطح راه انت ماشي انسان عادي كلشي كاع كيعرف يشطح ما يوم وصلنا لآخر ديال الفيديو لاسيت حضرات شباب لكم تكتبوا كومنتير وشكرا على أي حاجة وما تنسوا زين من واحد جيم من واحد سوستريب كيف العادة ونشوفكم إن شاء الله فيديو قريب.